یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور پاک لحیح سلاط و سلام یہ قربانی ایک اور بھی بات ہے نا کہ یہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جس پر زکوٰۃ لازم ہو اس پر قربانی بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف حدیث مبارکہ آپ دیکھیں تو حضور پاک لحیح صلاحت و سلام ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے ایک نہیں بلکہ دو دو قربانیاں فرمایا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے چودہ سو سال پہلے بھی ہمیں یاد رکھا ہوا تھا اور آج امت کی حالت زار یہ ہے کہ ایک, ایک جانور بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے اور ہیلے بہانے بڑے کرتے گئے گا ہم حضور پا الی سلاط و سلام کے پاس یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور تفاصیر میں بھی لکھا ہوا ملتا گیا کمی بیشی اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے کہ حضور پاک علی سلاط و سلام کے پاس آپ کی پوری عمر میں کبھی بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے کبھی مال اکٹھا ہی نہیں کیا جو بھی آتا تھا آپ تقسیم فرما دیتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ صلاح و قربانی کرتے تھے اگر آج ہمارے پر مشکل وقت ہے آج اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ صلاح و پر تو زکوٰۃ فارضی نہیں ہوئی کبھی لیکن اس کے باوجود بھی دو دو قربانیاں ہر سال فرمایا کرتے تھے اور ایک دفعہ تو یہ ملتا ہے کہ حاج کے موقع پر حضور پاک رہی سلاط و سلام نے ستر اونٹ ذبح فرمائے ستر اونٹ تو ذرا غور کریے گا اس چیز پر جو صاحب نصاب ہیں اگر گھر میں جتنا بھی بندے گئے صاحب نصاب وہ سارے اپنی اپنی طرف سے اپنے اپنے نام کا جانور ذبح کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری یہ قربانی کرنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے